Hyvää iltapäivää kaikille ja, ja tota, oikein hyvää RAI-juhlawebinaaria. Ja harmillista, että tässä kun tulin tänne niin sanoin, että näiden RAI-seminaarien yksi tärkein anti on ollut se vuorovaikutus eri puolilta Suomea olevien ikäihmisten palveluissa työskentelevien ihmisten kanssa. Ja se tästä webinaarista tällä hetkellä puuttuu, mutta, mutta tota, mennään eteenpäin tässä. Halusin tuoda tähän tän vanhus- ja vammaispalvelujen Organisaation, eli musta Vantaalla esimerkillisesti ollaan lähdetty siitä, että palvelut määrittelevät sen, että, että missä, mistä niitä saadaan, eli ei se ikä tai diagnoosi. Eli meillä on kotona asumisen palvelut, erityisasumisen palvelut, sairaala ja sitten ostopalvelujen yksikkö. Ja, ja näiden kautta ikäihmiset ja vammaiset saavat palvelua ja asiakasohjaus on keskitetty, eli päätöksentekopalvelusuunnitelma ja se, se tota, palvelujen järjestäminen on keskitettyä, ja laadunvalvonta myös. Eli yhtenä johtoajatuksena Vantaalla, jossa RAI niin näyttäytyy monessa meillä mukana, on se, että yritetään niin, että asiakas, asiakkaan ei tarvitsisi liikkua, vaan palvelut liikkuvat, ja palvelut muuntuvat asiakkaan tarpeiden mukaan. Ja nyt kun me lähdetään tätä keravan kanssa tätä maakuntauudistusta tekemään, niin yhtenä isona asiana tässä on se, että meillä tämä asiakasohjaus, kun ollaan asiakasohjauksen portailla, niin siellä RAI on tämän palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman ja päätöksen pohjana. Eli kaikki palvelut, sekä lisääminen, vähentäminen, ää, tota, muuttuminen niin tapahtuu täällä asiakasohjauksessa. Sitten me tehdään saumattomia hoitoketjuja, ää, käytetään niitä ää, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja osaamisalueita, esimerkiksi geriaatrinen osaamiskeskus, eli sitä kautta asiakkaat ja kuntalaiset saavat parempaa palvelua. No, tässä oli tämä matkakertomus, niin me ollaan Vantaalla luotu tarina Veikosta, ja miten tämä RAI näyttäytyy nyt Veikon elämässä. Vanta on ollut mukana RAI-käyttäjänä RAI 2001 vuodesta asti, eli, eli Veikko näyttäytyy tässä, tässä minun äh, tuota, esityksessä. Eli asiakasohjaus on meillä keskeinen ja se on keskitetty, eli kaikki päätöksenteko tehdään tosiaankin asiakasohjauksessa, ja meillä on siellä Rice Greener käytössä, otettu käyttöön 14 vuonna, ja tärkein asia päätöksenteon tukena on se, että tätä Veikkoa ja asiakasta kuullaan, hänen omaisensa osallistuvat arviointiin, ja mahdollisesti se, että se arviointi tehdään siellä asiakkaan kotona siinä ympäristössä, jossa se asiakas elää. RAI-arviointia ja yleensäkin, kun tehdään palvelusuunnitelma, niin siellä me saadaan se oikea palvelu oikeaan aikaan ja myös johtamisen tueksi tuota, tietoa. Ja, ja RAI on todellakin Vantaalla meidän myöntämisen perusteiden pohjana, eli, eli tuota, lautakunta on hyväksynyt asiakasohjaukselle ne kriteerit, joilla palvelut myönnetään, ja ne on yhdenvertaiset kaikille kuntalaisille, kaikille iäkkäille ja vammaisille. Asiakasohjauksen palveluprosessin halusin tuoda tähän esille. Siihen en se enempää syvennyt tänään tässä, mutta tässä kuvataan sitä, että kuinka merkittävää on se tuntea se asiakas eli tässä tapauksessa Veikko. Ja, ja sitten myös se, että kun saadaan jotain palvelua, niin kun tilanne muuttuu ihmisen elämässä, niin oikeasti tehdään se rai-arviointi ja tehdään sen perusteella sitten uudet suunnitelmat ja muutetaan sitä palvelua asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Vantaalla on akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö, johon me ollaan nyt ottamassa myös CryScreeneria käyttöön, eli on tosi tärkeää, kun tehdään kotikäynti, kotikuntoutusta tai tämmöistä arviointitoimintaa esimerkiksi kahden viikon ajan, että meillä on siellä väline käytössä. Ja sillä me kyetään luomaan ne tavoitteet, nyt tässä tapauksessa Veikolle, ja, ja seuraamaan niiden tavoitteiden toteutumista. Ja tekemään uusia päätöksiä sen mukaan, tota, jota tota, esimerkiksi tämä Veikko tarvitsee. Kotihoidossa, tuossa Hanjan esityksessä oli, että 2003 on tullut kotihoitoon. Me, meillä oli niinku tietoa, että 2002, mutta et, voipi olla, että me ollaan sitten 2003 Vuonna, se otettu käyttöön, se on tosi tärkeä väline ö, siinä, että me pystytään ö, sieltä kentältä tulee tietoa, että jos asiakas tarvitsee lisää palvelua, palvelua vähennetään tai lopetetaan, niin RAI-arviointi on siellä taustalla. Tämä RAI arviointi tuo esille, tuota, tämä on kirjoitettu, että veikon riskitekijät terveyden kannalta, mutta myös ne voimavarat. Eli on tosi tärkeää tunnistaa, asiakkaan voimavarat ja myös ne elämään, ne mieltymykset ja muut. Yksi tärkeintä, mitä me Vantaalla tehdään, on se, että hoitajat tekevät tämän rajarvioinnin siellä asiakkaan luona, omainen, läheinen otetaan siihen mukaan, tarvittaessa moniammatillinen tiimi, myös sairaanhoitaja, lääkäri, kuntoutushenkilö tai näin. Ja sitten myös se, että arvioinnin perusteella päivitetään hoitosuunnitelmaa vastaamaan tässä tapauksessa veikon tarpeita. Meillä on Ly-takasoito, Siellä Rice Greener on, on käytössä ja tehokuntoutusyksikkö. Eli, eli tota, kunnolla kuntoutusjaksolla on, on tosi tärkeää tietää, että mikä on se toimintakyky sinne tultaessa ja sen kuntoutusjakson päättyessä. Ja kun aina mietitään, että pärjääkö ihminen näillä, näillä avuilla, mitä hänellä sitten jatkoon, kun hän lähtee kotiin, on olemassa. Öö, Vantaan sairaalassa. Ö, käytetään RISE Ja juuri tässä puhuin, että me varmaan olla, meillä, on, meillä on halukkuutta ottaa akuti RAI-käyttöön myös ja lähteä pilotoimaan sitä. Ja me, ja meille voi Vantaalla ilmoittautua ne, on akutti RAI-käytössä, eli tota, haluttaisiin pens sitä kautta tätä. Tosin tämän RAI screenerin kautta, varsinkin tilanteessa, jossa me tässä kuvattiin, että veikkoisi siinä kunnossa, että ei voisi kuntoutua enää kotiin, niin jotta Vantaan sairaala voi ilmoittaa meidän asiakasohjausyksikköön, että missä kunnossa nyt Veikko tässä, tässä tilanteessa on, niin tarvii olla arviointiväline. ja sitten Moniammatillinen tiimi tekee siellä asiakasohjauksessa päätöksen siitä, että jos esimerkiksi tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Moniammatillinen tiimi tarvitsee myös kuntoutuskokouksissa sairaalassa tätä arviointivälinettä, ja, jotta voidaan asettaa tavoitteet ja miettiä niiden saavuttamista ja miettiä uusia tavoitteita. Erityisasuminen meillä on erittäin pitkällä. Tässä on käytetty sieltä 2001 vuodesta asti RAI-välinettä. Täällä on päästy pisimmälle siinä, että me vertaillaan omaa ja ostoa, myös vertaiskehittämisen kautta laatua. Eli tuota, palvelutuottajaseminaareissa ja muissa käydään niitä laatutuloksia läpi eri yksiköiden osalta. Mutta tässä tapauksessa, kun puhutaan Veikosta, niin, jotta siellä voidaan tehdä elämänmakuinen suunnitelma siellä asumisen tehostetun asumispalvelun puolella, niin rai arviointiväline on erittäin tärkeä ja se, että Veikko ja hänen omaisensa saavat olla mukana sitä arviointia tehdessä. Ja myös se, että se tehdään asiakkaan siellä tehostetussa asumispalvelussa asiakkaan omassa kodissa eli hänen siellä olosuhteissa. Eikä vaan hoitajien tekemänä esimerkiksi kansliassa. Me pidetään sitä hyvin tärkeänä, että meillä on mobiililaitteet käytössä ja tehdään siellä, missä meidän asukkaat asuvat. Vertailukehittämisestä ehkä se, että me ollaan oltu siinä alusta asti mukana, Eli on tärkeää, että me päästään niihin tietokantoihin ja saamme myös valtakunnallista. Tasoa, ja sitä käytetään siinä meidän palvelujen kehittämisessä ja laadun arvioinnissa. Me ollaan laadittu Vantaalla palvelualue- ja palveluyksikkötasoiset tavoitteet ja suuntaviivat aina siellä seuraavalle vuodelle, ja niitä seurataan vähintään se kaksi kertaa vuodessa, kun saadaan täältä tehollisesta ne, ne tota, vertaiskehittämistulokset. Sitten me ollaan oltu Vantaalaisina aktiivisesti näissä, näissä seminaareissa mukana. Ja näissä verkostoissa jaetaan, jaetaan kokemuksia, ajatuksia, arvioinneista ja, ja myös siitä laadusta. Tosi tärkeää on hyödyntää johtamisessa RAIN, RAIsta saatava tieto,. eli siellä, ihan siellä lähellä arkea, lähellä asiakasta, eli kotihoidon tiimeissä, hoivakodeissa. Ja että sitä tehdään yhdessä lähiesimies, ja työntekijät ja moniammatillinen tiimi. Tosi tärkeää on ollut Vantaalla se, että me pidetään palauteraportti-iltapäiviä palveluyksiköittäin ja Myös taloittain, että kun meillä on isoja taloja vanhusten keskuksia, jos on esimerkiksi 200 asukasta, niin jokainen yksikkö käy kertomassa ne omat tulokset ja esittää siellä ne seuraavalle kaudelle ne tavoitteet. Eli että mennään kohti koko ajan sitä tavoitetta. Ostopalveluista yhdenvertaisen kohtelun vuoksi, eli vantaalaisia kohdellaan omassa ja ostossa ihan samalla tavalla, samanlaisilla palvelukuvauksilla, niin tämä RAI toimii siinä, siinä vertaiskehittämisen hyvin tärkeänä välineenä ja kyetään sitä kautta katsomaan, että mitkä on niitä yhteisiä kehittämiskohteita, nähdään onnistumisia, niistä kerrotaan näissä palvelutuottajaseminaareissa ja saadaan yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille. Nyt vanhuspalveluissa on ollut viime aikoina ja viime vuodesta asti isona asiana tämä valvonta ja laadunarviointi. Me Vantalla käytetään ä, isosti raita siinä, niin kuin välineenä. Eli kun kunta on ä, tota, kaikista ä, palvelujen saajista, ä, niin kuin me olemme heistä, niin kuin, tota, vaikka jos yksityisessä palvelussa, niin me olemme, ollaan heidän saamastaan palvelusta niin kuin, ä, vastuullisia, niin kaikista meidän asiakkaista meidän palvelukuvauksissa on vaade, että pitää tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa tämä toimintakyvyn arviointi RAI-välineellä. Ja nämä RAI-tulokset toimivat tosikin sen arvioinnin pohjana. Ja kun palvelutarvetta kartotetaan, kuntoutumista havainnoidaan, niin nämä raitulokset ja niiden kuvaaminen ja kirjausten perusteella me nähdään, että minkälaista se asiakkaiden saama palvelu ja laatu on siinä yksikössä. Sitten näiden no esimerkiksi hoivakotien, kotihoidon tiimien asiakasprofiilia ja hoidon tarvetta voidaan todentaa rai-arviointien avulla ja tässä, myös tässä valvonnassa. Ja pystytään katsomaan se henkilöstön osaaminen ja tarvittavat resurssimäärät, esimerkiksi käytösoireet, jos on suuri fyysinen avuntarve. Ja, ja tota, ja pystytään myös todentamaan sitä, että näkyykö se työvuorosuunnittelussa ja esimerkiksi järjestetyissä koulutuksissa. Eli näitä käydään ennalta ilmoittamattomalla tai ilmoitetulla valvontakäynnillä myös läpi. Ja esimerkiksi kaatumiset. Niiden ennaltaehkäisyyn panostaminen ja rajoitustoimenpiteiden arviointi on yksi merkittävä osa, johon me käytetään näitä raituloksia. Laadunvalvonta ja siellä huomioidaan tosiaankin nämä kehittämisalueet raitulosten pohjalta. Ja, ja tuota, eli esimerkiksi se, että osallistuuko tuota, asukkaat, asiakkaat oman toimintakykynsä arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Meille se on tosi tärkeää. Että että tota, ne prosentit on sata, lähempänä sataa, että hyvin harva, vaikka syvästikin muisti ihminen, niin hän kykenee jollakin tavalla ilmaisemaan sen, äh, sen tota, että, että, että miten kokee palvelun ja, ja tota, toimintakykynsä, niin on tosi tärkeää, että on mukana ja omaiset myös, että, että saadaan sitä arviointia myös sitä kautta, että yksittäiset työntekijät eivät tee arviointia itse toimistossa. Yksinäisyyden kokemusasia on. Ja tämä yhteisöllinen työ, sosiaalinen toiminnan kehittäminen on erittäin tärkeää ja se, että myös ympärivuorokautis siis hoidossa voi olla hyvin yksinäinen, jos ei me kiinnitetä siihen erityistä huomiota. Eli se ei tee, ei tee ihmistä sosiaaliseksi muuttaminen pelkästään tehostettuun asumispalveluun. Johtamisen välineenä rajun on erittäin meillä isossa roolissa. Eli me ollaan tosi onnellisia siitä, että RAI saatiin integroitua nyt Vantaalon apotti Asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Ja yksi iso asia Apotissa, joka meiltä palvelee, on se, että siellä on koontinäyttö, jonka me ollaan vaadittu, että esimiehet avaa sen joka päivä katsoo sieltä tiettyjä asioita. Ja siellä yksi asia esimerkiksi on se, että kuinka ajantasaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat on ja onko RAI-arviointi tehty. Eli nämä on merkittäviä asioita sen asiakkaan ja potilaan kannalta jotta me voidaan johtaa sitä. meidän ei tarvitse mennä erilliseen portaaliin, me nähdään yhdeltä näkymältä se todellinen tilanne joka päivä. Ja tämä mahdollistaa myös, kun meillä on lähiesimiehiä ja sitten heidän päällä on päälliköitä, niin päällikkö näkee myös nämä tilanteen mikä on eri taloissa ja eri vanhusten keskuksissa. Eli kyetään johtamista myös johtamaan. Sitten meillä on Vantaalla kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että on RAI-osaaminen. Eli nyt on tosi tärkeää tämä verkkokoulutusten käyminen. Eli me ollaan pantuussa meidän tuloskortille ihan velvoitteeksi, että jokaisen on käytävä tämä verkkokoulutus. Esimies huolehtii siitä, että työntekijöille mahdollistetaan se, että verkkokoulutus käydään. Ja myös tämä, että perehdytetään RAI-käyttöön ja näiden eri RAI-välineiden käyttöön laatu raporttien säännöllinen käsittely on myös johtamista ja se, että me asetetaan tavoitteita, me huolehditaan, että tavoitteet menee eteenpäin. Me parannetaan tekemistä joka kerta, kun tänään arvioinnit tulee. Sitten, niin kuten aikaisemminkin jo sanoin, niin arvioinnit ohjaavat asiakkaan palvelun myöntämisen perusteita. Eli on tosi tärkeää huolehtia siitä, että kuntalaiset saavat palvelua yhdenmukaisin perustein ja rajon siinä meillä se niin kuin tuki sille, että kun vaikka lautakunnassa epäillään, että saako kaikki samoilla kriteereillä palvelua, niin me voimme sanoa sen kyllä ja näyttää toteen, että saavat. Palveluallat tosiaankin kehitetään RAI-koordinaatioryhmässä RAI-käyttöä ja, ja, ja tota, asetetaan niitä tavoitteita ja johdetaan tätä parempaan, parempaan käyttöön. Mutta tässä lyhykäisyydessä Vantaan rai sieltä 2001 vuodesta tähän päivään. Kiitos kaikille. Kiitoksia, Minna. Taas ne virtuaalitaputukset täällä, täällä tuota, niin hyvästä esityksestä. Tota, täällä on tullut jonkun, jokunen kysymys, ja oikeastaan olet vastannut jo tuossa puheessa. Eli täällä kysyttiin, että mikä prosenttiarvioinneista tehdään kotona, ja ymmärsinkö sinun puheista, että se tehdään kotona. Joo, eli tuota, juuri. Nyt meillä on tiistaisen johtoryhmä, niin, niin tuota, esimerkiksi kotihoidon osalta niin, niin tuota, ö, asetettiin, kun meillä on keskitetty työnjako, eli nyt Apotissa on tämmöinen kotihoidon työnjako, niin me huolehditaan siitä, että jokaisella työntekijällä, oma työntekijällä on se RAI-arvioinnin tekemisen työaika. Ja se työaika annetaan sinne asiakkaan luo ja sinne kotiin. Ja mahdollistetaan myös se, että omaiset ja läheiset on siellä mukana. Silloin työnantaja voi vaatia ja velvoittaa, että se on tehty, kun silloin on annettu aika. Ja, ja, ja tämä mobiili-työkalut mobiili, niin mahdollistaa myös sen, että tehdään kotona. Eli tuota, kun Anja, Anja esityksessä oli, että ei ole tietokonetta, oli 2000-luvulla eri yksiköitä, oli paperikirjaaminen varmaan vielä hoitokodeissakin, nyt, niin nyt suurimmissa kaupungeissa ainakin on, on niin mobiilikotihoito, ja pystytään kirjaamaan ja tekemään se siellä kotona. Ja todella tärkeää, just Joo. se, että se aika, aika on sen tekemisensä. No, se lähtee johtamisesta ja jausta ja mahdollistamisesta. <laughs> Sitten täällä on vielä, että miten rai kerrotaan asiakkaalle ja hänen läheiselleen? Onko teillä sellaista prosessia ihan, vai miten te toimitte? No se tota, varmaan täällä jossakin tuli, että juuri hoitoneuvotteluissa ja muissa niin voidaan käy, niin kuin käyttää sitä ja tulisi käyttää sitä ja varmaan tämä on yksi semmoinen niin kuin kehittämisen asia, joka me Vantaalla viedään vielä enemmän käytäntöön, jotta ihmiset niin kuin kokee sen lähemmin, että miksi me teemme sen me teemme sen vuoksi, että me tehdään sitä yhdessä sen asiakkaan kuntalaisen kanssa ja niitä tuloksia hyödynnetään sen asiakkaan saaman palvelun niin kuin järjestämisessä ja siinä arvioinnissa. Mutta tota, varmaan liian vähän, mutta se on yksi sellainen meidän kehittämiskohde, että, että ne oikeasti ne tulokset, yksittäisen asiakkaan tulokset on nähtävillä ja niitä käytetään. Sille, sille asiakkaan kielelle sen raikielen kääntäminen on kyllä, yksi, kyllä. yksi haaste no. varmasti, ja kyllä, mitä, kyllä. mitä tämmöisessä meidän, yhteiskehittämisessäkin on puhuttu, että voitaisiin ihan, ihan miettiä niitä. Täällä on muutama kysymys tullut vielä lisää. Miten saa RightScreenerin Screenerin käyttöön ja miten saa Apotin käyttöön? No varmaan näistä, mistä saa käyttöön, niin THL on se oikea paikka, mistä voi kysyä näitä eri RAI-välineitä ja nyt niin kun, kun tulee kansalliseksikin, että mitkä välineet sitten on ne, mitä kannattaa käyttää missäkin, missäkin tota palvelussa, niin se on, ja sit Apotti on myös tota, semmoinen, että se on tota Apotti Oy Suomi, josta voi sitä, sitä tiedustella, eli Vantaa on mukana siinä osa... Tota, osakkaana tällä hetkellä, jossa on Hussi ja sitten Helsinkiä, Vantaa ja muu Uudenmaan kunta. Mutta, et, tuota. Tulee kysymyksiä tippuu, tippuu lisää ja meillä on ihan hyvä aikaa tässä, että kyse, kyselen ja, ja tota, niin saadaan täältä näitä. Niin, um, Täällä on, no, haluan antaa palautetta, täällä on, tai täällä on hoitaja antanut palautetta, että ihana johtaja Vantaalla, joka käytännössä käyttää raitulokset, tulokset mm -hmm. tuli, tuli selväksi esityksestäsi, että on aina kiva tämmöisiä kuulla. Mutta sitten täällä että tuntuu, että RAI tehdään säännöllisesti, mutta kukaan ei käytä niitä tuloksia. Se ilmeisesti lienee, lienee haaste, mutta te olette niin kyllä hyvin hyödyntäneet. Että ja tärkeintä on vielä sen, että, että tuoda joka tasolle se sille kielelle niin puiteta kuntalaiselle tai asiakkaalle ja omaiselle. Ja, ja niin kuin nyt esimerkiksi kun me ollaan tästä valvonnasta raportoidaan kuukausittain asumisen valvonnasta, meidän sosiaali- ja terveyslautakunta Vantaalla on vaatinut tai haluaa meiltä raportin valvonnasta, niin RAI on siellä yhtenä, millä me näytetään sitä, että, tota, miltä, miltä se laatu näyttää meidän hoivakodeissa. Eli myös äh, niin kunta päättäjille ollaan niin kuin tätä raita tuotu. Eli tota, mielestäni se kuuluu kaikille ja niin semmoiseksi välineeksi, joka pitää sit vaan kirjoittaa tai suomentaa sille kielelle, jota ihmiset ymmärtää. Eli on, on tosi tärkeää käyttää. Ja juuri se, että et, niin kuin työntekijä jos kokee, että ei niitä käytetä, niin, niin silloin se on mielestäni johtavista ja johtamisen niin kuin puutetta. Että, että yksittäinen työntekijä tekee sen oman osuutensa siihen, mutta hänen pitää kokea, miksi hän tekee. Ja meidän asiakkaankin ja asukkaan pitää kokea, että miksi hän osallistuu siihen, että mitä hyötyä hänelle tästä on. Jokainen aina omassa työssä tarvitsee sen, miksi, mitä minä hyödyn tästä. Niin se, on, se on tärkeää siinä organisaatiossa kirjoittaa auki ja kertoa jokaiselle, että, että mikä tässä on se jutun juuri. Täällä oli seuraava kysymys, että mikä on RAIN suurin haaste ja ongelma, niin tässä varmaan jo vastaus tuli Joo, yksi, jo. että nämä on yksi, yksi niistä isoista haasteista. Oh, ja sitten va varmaan se, niin, mitä nyt kun mä toivon, että tämä että tulee valtakunnalliseksi, niin tämä tulisi myös ihan näihin koulutusohjelmiin, eli lähiohoitajan ja sairaanhoitajan ja fysioterapeutin ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen koulutusohjelmaan, eli, eli moni kokee sen vaikeaksi ja vieraaksi, mutta jos aloitetaan siellä ihan perus Peruskoulutuksessa sen, sen osa, oppiminen, ja osaaminen ja, ja se tulee niin kuin luonnostaan, niin, niin mä luulen, että se yksi kynnys, mikä siinä on, niin kuin, se vaikeus, niin se poistuu kun, kun se on siellä perusopinnoissa ja on yksi yhteinen väline. että vantaalla on paljon työntekijät vaihtaa paikkaa, niin kuin meillä on kaikilla sama olisit oma tai osto ja eri kunta, meillä on kaikilla sama välinen, niin se, se tota, ei voi paeta enää niin sitä että, en halua käyttää apottia, en halua käyttää raita, niin menen sinne kuntaan, mutta nyt, ei, nyt sitten kaikki käyttää, niin se poistuu. Tota, täällä on vielä muutamia kysymyksiä. Voi olla, että nämä ei ole välttämättä ihan, ihan sinulle, mutta tuota, Anjalkin voi vastata, että täällä on esimerkiksi, että onko Omaishoidon RAI-arviointien palveluohjaustarkistus myös kuuden kuukauden väliin vai 12 kuukauden välein? Onko teillä se Minkälainen käytäntö? Me ollaan niin luvattu, ketkä on säännöllisen palvelun piirissä, niin kaksi kertaa vuodessa vähintään pitäisi tehdä RAI-arviointia tai toimintakyvyn muuttuessa. Eli mä toivon, että kaikki saisivat sen arvioinnin, että se tehtäisiin kaksi kertaa vuodessa. On se Joo. Kyllä. on kyllä ohjeistus, näin tehdään. Kyllä. Sitten täällä on kysytty, että mikä on screenerin tulevaisuus, lisätäänkö käyttöä vaikka pohjautuu HC-välineeseen. Tämä nyt ei ole ehkä teille niinkään, mutta, sås... mutta toivon, että, MU että näistäkin tulee ne linjaukset, että nyt kun tota, tulee valtakunnalliseksi välineeksi, niin silloin päätetään, että mitä olisi hyvä käyttää ja, ja mitkä on ne ohjelma, ohjelman niin osiot, jota käytetään tai koko ohjelma, niin mitä käytetään missäkin, niin sitten me ryhdytään käyttämään sitä ja voimme vertailla sitten koko Suomen tuloksia toisiimme, kun käytetään kaikki samoja instrumentteja. Joo ja ihan nyt tästä niin THLn puolelta voin itsekin sen verran vastata, että tämähän kuuluu näihin toimeenpanon linjauksiin, mm -hmm. mitä mekin täällä sitten pohditaan ja tarkoitus olisi kuitenkin niitä uudempia välineitä lähteä käyttämään, mm -hmm. koska niitä on sitten taas kehitetty sitä silmällä pitäen, että ne on, ne on yhdenmukaisempia mm -hmm. ja käyttökelpoisia ja tämän, tämän tota niin, mutta nyt mä muistan, mikä mulla äsken jäi luuppiin itselle, niin kun sä puhuit tuosta koulutuksesta, että se tulisi sinne ammattilaisten peruskoulutukseen, niin tämä on juuri se meidän tavoite, kun meillä on se koulutusvelvoite, niin on yksi niistä, mm. niistä tota, niin tavoitteista saada nyt se sinne, sinne ammattilaisten peruskoulutukseen ja ainakaan tällä hetkellä oppilaitokset eivät ole kovin paljon sitä vastaan, että se toimen mukaan saadaan, saadaan tässä aika tekee, mutta ottaa vähän, mutta kyllä näitä Äh, joo, täällä on kustannuksista, mutta mä luulen, että nämä on sellaisia, sellaisia asioita, joita ehkä, mm. <laughs> ehkä liikebisnesasioita, liike, joihin me ei nyt tällä kertaa mennä, mennä näissä kysymyksissä. Mutta tota, yksi, yksi, minkä mä olisin itse vielä halunnut kysyä, jos jaksat vielä vastata, <laughs> että miten teillä... RAI-tieto siirtyy tässä hoitoketjussa, kun teillä oli, esitit hyvin, että miten eri puolilla tehdään, mutta et, et ratkaiseeko apotti sen ongelman vai, vai millä tavalla te olette, Eli jos, jos on tehty rajarviointi jossain, niin miten se tieto siirtyy sitten seuraavaan, kun, kun asiakas siirtyy palvelusta toiseen? No, tota, apotti ratkaisee sen, jos tietosuoja-lainsäädäntö antaisi ratkaista sen. Eli nyt tota, meillä on kotihoito terveydenhuollon niin osiossa jossa on myös terveyskeskus, sairaala ja, ja tota, avoterveydenhuollon niin kuin lääkäripalvelut ja muut. Mutta tehostettu on tällä hetkellä sosiaalihuollon lainsäädännön alla, eli niin kuin sitä äh, ja, ja tehostettua, niin he eivät näe kotihoidon rajarviointeja eikä sitten, äh, niin kuin sairaalassa käyntiä. Mutta äh, me toivottaisiin, että tämä olisi yksi niistä, että me suoraan sieltä ohjelmasta asiakkaan luvalla ja, ja omaisen luvalla että tietosuojallisesti mahdollistettaisiin, koska apotti sen mahdollistaisi, jos se, olisi, se tietomuuri saataisiin purkaa. Mutta tota, muuten meillä sitten niin kun, täytyy vaihtaa ne tiedot ihan sitten niin kun, suurin piirtein paperilla tai niin kun, printtaamalla. Vähän niin kuin lääkelistatkin joudutaan tällä hetkellä tekemään, eli me emme saa lääkelistojakaan nähdä. Niin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ihmiset eivät saa suoraan sieltä apotista sieltä, nähdä, niin, niin tota, niin, mutta et meillä on siellä sellainen työkori, eli me voidaan kyllä sähköisesti lähettää. Niin kun, et meidän ei tarvitse niin niin enää niin vanha mennä, mennäkö ennen tehtiin niin faksilla tai printtaamalla. Niin nyt meillä on sellainen sähköinen työkori, mihin me voimme laittaa esimerkiksi RAI-tulokset. Tota, mä toivoisin asiakkaiden ja kuntalaisten ja meidän ammattilaisten, niin kun, ja varsinkin asiakkaiden osalta, että että olisi tietosuojelisesti mahdollistettaisiin perus Tuota, hoitotietojen näkeminen asiakkaan ja, ja omaisen luvalla, joka hyödyntää häntä ja kaikkia me ammattilaisia. Että, että tietosuoja ei niin kuin, olisi niin niin vahva, että se kieltää tällä hetkellä. Kysymys minkä kanssa tietysti mm. on painittu, mutta toikin on jo hyvä, hyvä vinkki, mm. että, että miten, miten jonkun, jonkun kautta kuitenkin saadaan edes mm. jotakin perustietoja. Tuota, mä luultavasti Kiitän tässä kohtaa runsaista vastauksista ja esityksestäsi, oli oikein ihana kuulla ja varmaankin teitä toivon mukaan saa Vantaalta benchmarkata näitä, kun meillä uusia käyttäjiä kovasti on nyt tulossa ja meiltäkin paljon kysellään, että miten tämä tehdään, niin voidaan myös osoittaa teille mahdollisesti sitten näitä. Kysyjiä, koska no sen takia se... meillä oli ne organisaatiotiedot myös niminä siellä, että, että työn esimiesten ja päälliköiden nimet, tai päälliköiden nimet oli siellä, että jotta voi ottaa yhteyttä. Aivan loistavaa. Ja, tota, ja me toivotaan, että ketkä käyttävät akutiraita, niin jotta meihin yhteyttä, no jotta niin. me saataisiin se Vantaan sairaalaan käyttöön. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia Minna.